تحية الحرية مجددا اصدقائي مرحبا بكم من جديد. هذه حلقة ودية اخوية بيني وبين الزميل كريم العبيدي. وهذه طلب أيضاً للصديق فرج السعدي. أنا آسف، بس كان عندي شوية إيكو. وأرحب بصديقي العزيز كريم العبادي. مهر... مرحبا. أسلام أخ كريم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. شرفتنا واستانسنا في وجودك. أم... طبعاً الحديث ونقاش هكذا يعني صداقة وأخوة ربما البعض معتقد أنها مناظرة لكن نحن الاثنان متفقين على مبدأ فشل المناظرات عموماً وإنما نحب فقط أنه نسمع تبادل للآراء إيش رأيك صديقي؟ طبعاً طبعاً أنا أيضاً ضد المناظرات لأن كل إنسان عنده قناعات وعنده وجهة نظره الخاصة والتوجهات آه، الذي يعتمد عليها في تفكيره اذا المناظره حكايه فارغه كل انسان ينظر من زاويه معينه ولا يمكن ان نلتقي لان يعني عندما يكون زوز،, زوز اشخاص متفقين اكيد هم ينظرون بنفس الاتجاه ما دام احنا مختلفين في الفكر اذا كل واحد عنده زاويه للنظر وكل انسان عنده المبررات نتاعو اذا افضل انا ان كل واحد منا يعرف على افكاره عن طريق الاسئله والاجوبه هذا احسن شيء لكي افهم انا كيف تفكر انت وانت تفهم كيف افكر. تمام مضبوط عفارم عليك عين العقل وايضا يسلم عليك الزميل احمد سامي موجود معنا على التكست وبيقول عسلمه ابو كريم اهلا وسهلا طيب انا راح اعطيك اول شيء ال أي الإلحاد أطياف on the spectrum مثل أطياف قوز القزح وأنا سمعت لك الحلقة الجميلة اللي دارت بين حضرتك وبين الزميل أحمد سامي في اليوتيوب رحلة في عقل كريم العبادي وتفاجأت بصراحة على فكرة للمعلومة أول شخص ناطق باللغة العربية ملحد على اليوتيوب استمعت له هو على قناة الزميل كريم العبادي كان كريم العبادي هو أول الأشخاص اللي ظهروا لي على اليوتيوب قبل حوالي أكثر من ثلاث سنوات لما حبيت أنه أسمع أكثر عن الإلحاد وخصوصاً اللي من أوطاننا في الدول الشرقية وشمال أفريقيا فاتفاجأت بشخص كريم العبيدي وعلى طول شعرت بأنه إنسان مفكر وإنسان واعي ولا يغركم شكله صحيح هو شكله أصغر مني لكن هو أخون الكبير على فكرة ويعطيه طولة العمر والصحة والعافية ونفسي أعرف ويش هو الدايت والرجيم أعتقد ا فيجن نباتي أنا للأسف لما أشوف نقطة ضعفي هو اللحم خصوصاً اللحم الابيض المتوسط، لكن لا, هذا نوع ثاني من اللحوم. <تصفيق> لكن على <تصفيق> حال ايضا من خلال الاستماع الى شخصكم الكريم انه الالحاد المادي تقريبا عندك مشكله مع الالحاد المادي، هل هذا صحيح؟ تفضل شويه تعقب على هذا على هذه المساله اكثر. بالفعل انا معناتها اتبعت الالحاد المادي بعد ما خروجي من الصوفيه نوعا ما مدة ثلاثة سنوات وقتها كنت موجود في فرنسا ووقعت لي حوارات كثيرة مع الملحدين خاصة الجمعية متع الملحدين في سويسرا اسمها غراسيوناليزم ما يسمى عندها المنطقيين ووجدت اني لا يمكن ان اتفق معهم اصلا لان الالحاد المادي في الحقيقة هو الحاد فاشل يعني القول ان العالم هذا صدفة القول ان العالم هذا ماده هذا ثبت خطاه علميا، خاصه الان مع تطور العلم والدخول في البحث في فهم ما يسمى الوعي عند الانسان او ما يسمى نوع الوجود، لان يعني الان العلم وصل الى ان الوجود ليس مادي فقط، هناك وجود مادي وهناك وجود غير مادي. اذا من هناك يعني انتقلت بدات ابحث في انواع الالحاد واقتربت قليل من ما يسمى الفلسفة الإلحادية الإنسانية التي أوصلتني إلى ما يسمى بالإيمان الإلحادي والذي هو رغم هناك تعتيم كبير عليه في أوروبا يعني لا موجود هو ولكن لا يتكلمون عنه لا يتكلمون عنه وهو عبارة على فكر نيتشة نوعا ما على أساس أن الإنسان هو الرب الوعي الذي موجود في الإنسان هو الرب والتخلص من فكرة الرب هي التخلص من فكرة الأب بمفهوم أنه ولو حتى كان موجود رب بالفعل يجب أن نتخلص منه لكي ناخذ الاستقلالية بتاعنا لأن لا يمكن أن أكون أنا والرب مع بعض هذا مسألة غير ممكنة بالنسبة للنفس متاعي طبعاً الإلحاد بالنسبة لي ليس علمي وليس عقلي الالحاد هو نفسي بالنسبه لي شخصيا ولا يمكن لاي انسان مهما كان لا بالمنطق لان المنطق هو داخل المنظومه الكونيه والمنطق و الذي نستعمله هو داخل المنظومه الكونيه ومهما حاولنا ان نتصور الرب سوف نتصوره كما هو مبرمج في عقولنا كما يقول جعفر الصادق لو تصورت بقر الله لا تصورت له قرن ومن هنا سوف ننطلق انا في الحقيقه لم يعني وصلت للربوبيه عن طريق الصوفيه ثم انسلخت على الربوبيه لم امر باللا التي اعتبرها موقف سلبي وموقف غير شجاع من طرف الانسان والانسان يجب ان يحسم يا اما يكون ربوبي يا اما ان يكون ملحد اما بالنسبه للالحاد المادي اكل عليه الدهر وشرب لأنه يفقد الإنسان أي معنى في وجوده. هذه معناتها النقطة متاعي. ولكي أصل وتخلصي من الربوبية كان عبر خمس سنوات. خمس سنوات بعد. وفي الحقيقة عدة أسئلة طرحتهم على نفسي. ومذبية يعني أطرح لك بعض الأسئلة فيما يخص الربوبية لكي أعرف وجهة نظرك. نعم. أنا بصراحة أنت... قبل ما تبدأ بالأسئلة متفاجئ جداً. يعني التقصير مني ربما أني تابعت كان المفروض أتابعك أكثر بشكل متواصل بدون أنا أحياناً تنبل أو كسول ومقصر مع إخواني في القنوات الأخرى على اليوتيوب لكن توجهك صدمني بصراحة لأنه كلام مختلف تماماً عن اللي أسمع من غالبية الملاحدة الآخرين وأنا تقريباً شبيه بك أنه كلامي كربوبي يختلف عن غالبية الربوبيين الآخرين أيضاً توجه لي نفس الاتهامات لكن شيء جميل أنه نتعرف على هذا الفكر الجديد أو ربما قديم لكن يجسده من جديد الأخ كريم العبيدي الفضل أستاذ أنا جاهز يعني لأسئلتك قبل أن أسألك الأسئلة أردت أن أقول ملاحظة تعقيب على كلامك المشكل أن شعوبنا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط مع معناتها عندهم كسل عقلي يعني يريدونك غير الاستيراد يعني لو مسيحيه يستوردوها من الغرب لو الحاد يستوردوها من الغرب لو ربوبيه يستوردوها من الغرب يعني عندهم مشكله انهم لا يريدون رغم ان شعوبنا عندها حضارات ما إحنا ابناء أب معناتها ابناء حرام كما يقال, يقول يقال في الاسلام يعني لماذا يجب ان نستورد الافكار من غيرنا هذه مشكله كبيره انا الذي اجده في الغرب اجده نسخه مطابقه للاصل في المجتمعات نتاعنا. هذه مشكله كبيره. اول نقطه اسالك اول سؤال اللي هو معناتها جدا مهم. هل هو سؤال يمكن يكون كبير اما باش نحاول باش نلخصه هو ما تعريفك للرب؟ هذه مشكله كبيره. شنو هو الرب بالنسبه لك؟ نحن ندري ان في مساله الرب هناك الرب الخالق والرب المسير يعني هل انت تؤمن برب اعطيني ساعه تعريف شنو تقصد بالرب اي شيء لا يمكن ان نفهمه الا نعرفه نعطيه تعريف الرب بالنسبه لي وانا اتفق في الجزئيه الاولى حول الهويه الاستيراد من دول الغربيه و الان انا امر في مرحلة العودة الى الجذور والعودة الى الاصول ولدينا فلاسفة وعقول جبارة من اوطاننا وفي بلادنا انا اراهم صراحة افضل 100 مرة من فلاسفة الغرب ربما نحن السابقون وهم الان واخيرا اللاحقون اما بالنسبة للرب لا يختلف وصف هذا الإله أو الرب عن الوصف الذي أكيد مر عليك في الأيام الخوالي حينما قرأت كتب علم الكلام والفلسفة للماتريدية والأشاعرة وغيرهم من الفرق هذا هو نفس الإله الذي أنا أتكلم عن هذا الإله الواجب الوجود وطبعا تستطيع أن تسميه اله الفلاسفه او اله الحكماء مثل ارسطو وافلاطون وسقراط وابا حامد الغزالي وابن رشد وابن سينا والفارابي والرازي وغيرهم وغير والقاضي البغدادي على اسم البغدادي والقاضي البغدادي هذا هو نفس الاله الذي انا اؤمن واصدق به مع تحفظ بسيط وسهل أنا غير مقيد بالنص وغير مقيد بالنقل، عكسهم تماما لأنهم يؤمنون بالرسالة والنبوة والوحي وأنا عندي شك، جو سوي في بهذا in this regard. أعتقد ما أعرف إذا الجواب واضح أو واضحة منزيد أنا باش نعاود نسألك في نفس الموضوع بطرق أخرى لكي المشاهد يفهم معناتها أكثر ما هو الرب، طبعا بالنسبة للرب هناك نوعين من الأرباب هناك كما قلنا الرب الخالق والرب المسير وهناك الرب الخالق والمسير هل أنت تؤمن بالرب الخالق والمسير أم بالرب الخالق والذي ترك والذي خلق الكون على أساس إنه يسير لوحده أم إن الرب الذي يسير الكون دون أن يكون له خالق الجواب ما راح يكون بالاسود وبالابيض، ولكن حتى احاول قدر الامكان ان يكون الجواب بالاسود وابيض. نعم الله يتدخل ومن المستحيل عقليا ان لا يتدخل الله في شؤون الكون والانسان، خصوصا الانسان، فانا عكس الربوبي الذي يقول ان الله لا يتدخل او فريدريك نيتشه ان الله مات. انا اعترض واقول الذي يفكر بهذا المستوى أنا لا أعلم عن أي إله أو عن أي رب تتكلم فمن خصوصيات الرب العناية ومن خصوصيات الرب الاهتمام والكون نفسه وجودي ووجودك ووجود الكون يعني حسب رأيي متوقف على هذا الرب لو غفل الرب ولو لحظة واحدة اتفق مع القران لا تاخذه سنه ولا نوم لانه في حاله طرفه العين ان غفل عن هذا الكون طرفه عين سوف ينهار الوجود ويبقى السؤال كيفيه التدخل او كيفيه يعني طبعا القوانين تتكفل هو الله يضع هذه القوانين ويسن القوانين الفيزياء والكيمياء وغيرها كل هذه القوانين التي نحن اكتشفناها لحد هذه اللحظه وهذا غرضه في الخلق وهي ايضا لها طبيعه الحريه، هنالك حريه في الطبيعه، حريه في ذات هذه القوانين نفسها وهذه انا اقول هذه مشيئه الرب يعني انا اتعرف عليه من خلال الطبيعه مثل ما تعرف عليه اسحاق نيوتن واينشتاين من خلال الطبيعه انه ماذا بصمات الله في الوجود؟ ماذا يريد؟ لكن للاسف عندي مشكله الان في المكانيزم، عندي مشكله الان في الكيفيه، لا اعرف كيف يتدخل الله مع الانسان. يعني معي ومعك ومع بقيه البشر، كيف يتدخل الله؟ انا ما اعرف صراحه أنا اقول لا ادري انا اجنوستيك من هذا الباب، من هذا المجال. وهل وهل الرب هذا هو خالق هذا الوجود؟ نعم يعني على قول هو أصل الوجود ومن غيره لم يكن شيئا مما كان. أوكي آه نرجع للسؤال اللي قبل احنا خلينا نعملوا تقريبا نص ساعة أنا أسألكم بعد أنت نص ساعة أنت تسألني أوكي. يا لأي أنا أترابل. بيش معنتها تكون معنتها الأفكار متسلسلة باش المشاهد يستفيد. آه في مسألة قتل أنت لا تؤمن بالوحي لأن فكرة الرب هناك نوعين من الأرباب هناك الرب الإبراهيمي وما يسمى بالرب الذي يؤمنون يعني الأشخاص الذي يؤمنون أن هناك نزول يعني وحي من فوق إلى تحت وهناك الرب اللي في الشرق الأقصى كما عند الشينتوك وغيرهم هي عملية سمو يعني الإنسان يعتبرون إن فكره الوحي هي اهانه للرب لان يعني لا يمكن الرب يقول لك اؤمن بي مستحيل يجب انت ان تسمو نحو وليس هو يطلب منك ذلك انت انت من واجبك كانسان مثل البوذيه البوذيه رغم انها لا تؤمن برب ولكن يعني سمو نفسي ليس وحي هذه نقطه النقطه الثانيه احنا قلنا ان يعني انت معناتها ماكش متاكد كيف التدخل والوجود تعتبره أنه هو أصل الوجود. هنا سؤال هل الرب مادي؟ احنا نعرفه أن الوجود نوعين مادي وغير مادي. هل بالنسبة لك الرب مادي أم غير مادي؟ مرة أخرى أتفق مع الآية القرآنية التي تقول ليس كمثله شيء لا ينطبق عليه لا المادي ولا الغير مادي. He is something completely different. يعني آه هذا المصطلح ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا مصطلح إنه لا مادي يعني هل تأثيره مش نزيد نعود نعكد لك هل تأثيره على الوجود هو تأثير مادي أم تأثير غير مادي تأثيره على الوجود يعني قبل الخلق الكون نقول أن الله فوق الزمن وفوق المكان يعني غير متأثر لا بالزمن ولا بالمكان. الشيء المهم بالنسبة لي, لي ولبقية ولي بقية الفلاسفة اللي سبقونا ونحن نقف على أكتاف هؤلاء العظماء أنه أي شيء يندرج في الوجود هذا اللي احنا نشوفه والكون ضرورة عقلية أنها يعني أبراير أنها لا تنطبق على الخالق لأنها لو انطبقت على الخالق رح يقع هو في نفس النقص اللي موجود في الكون وهنا رح نقع في إشكالية من أين جاء الوجود كما سأل لايبنز أنا حافظها بالإنجليزية why is there something rather than nothing هذه أنت الآن بلشت تسألني بالتفاصيل اللي أنا لازلت أفكر فيها لأنه نحن مع بعض في رحلة البحث ورحلة المسائلة أيضاً أرجع وأقول لك اجنوستيك ما عرفش المكانزم كيف لكن أعرف أنه إذا كان هو كلية الإرادة والمشيئة والقدرة كما يقولون يصنعوا على كل شيء قدير يعني أوكي؟ أسألك سؤال آخر هل وجودنا المادي والغير مادي خاطر عن المادي ما نقول واحنا الوجود هو مادي وغير مادي نكونوا واضحين هل وجودنا ضمن الرب أو خارج عن الرب؟ هذه أسئلة أنا سألتها قبل عشرين سنة قبل خمستاشر سنة لكي وصلت للإلحاد نعم ضمن... هل وجودنا ضمن الرب أم خارج الرب؟ أنا لا أؤمن بوحدة الوجود. فربما عن طريق الكوانتم فيزيكس هناك تدخل إلهي من خلال المادة وهنالك من يعتقد أن الله بعد أن خلق الكون داخل الكون وخارج الكون في آن واحد يعني إذا قلت أن الله معنا في الوجود والكون صحيح وإن قلت أن الله خارج الكون وخارج الزمان والمكان أيضا صحيح so, so هذه بالنسبة لي الصورة الشمولية زلت أقول لك أن المكانزم والكيفية أجهلها I don't know أه هل هذا الرب قادر على كل شيء نعم قادر على كل شيء هل يقدر أن يخلق شيء لا يستطيع أن يحمله لا يستطيع أن يخالف المنطق فمثلا لا تستطيع أن تقول أن الله يستطيع أن يخلق من المثلث دائره محال عقلي وكل ما هو محال عقلي ايضا محال ان الله يصنع ما هو اصلا محال عقلي فلا يجوز على الله ما لا يجوز في المنطق يعني هو مرتبط بالمنطق هو المنطق هو الذي يجسد المنطق اكو اختلاف يعني هنا لم افهم يمكن تفصل اكثر المنطق هو من عقل الله نفسه الرياضيات والماثماتكس هي من عقل الله نفسه لولا الله لما كان هنالك شيء اسمه منطق او شيء اسمه رياضيات وكل ما لا يجوز يعني ما تقول عنه محال عقليا انه تج... تقول الاعزب المتزوج يا هو يا يكون اعزب يا ما يكون متزوج ما تقدر تقول الاعزب المتزوج هل يستطيع الله ان يجعل مني عزب متزوج هذا لا يجوز على الله كما لا يجوز منطقيا خطا فلذلك لا اتوقع من الله ان يكسر القاعده اذا هو مقيد بالمنطق نتاعه اللي هو عين وجوده هو ليس تقيدا بالمنطق هو المنطق هو الله نفسه يعني تقول انا مقيد بنفسي مثلا رياض مقيد برياض أه يعني ال يعني مع حسب ما فهمت هنا من كلامك أن هذا الرب يعني ثم أشياء لا يقدر أن يفعلها لأنها غير منطقية يعني بكل بساطة من الخطأ أن نتوقع من الإله أن يفعل ما هو مستحيل في الوجود نفسه في في طبيعة الله نفسه يعني هل يستطيع الله أن يقتل نفسه أكو من الملاحدة سألوا هذا السؤال يصنع صخرة ثقيلة لا يقوى على حمل هذه الصخرة هل يستطيع أن يقتل الإله ويرتكب الانتحار فطبعاً واجب الوجود بطبيعته محال عقلية أن يصنع شيء مخالف لطبيعته أنا مستحيل كرياض الخزرجي أني أقدم على فعل من الأفعال مخالفة لمن هو شخص رياض الخزرجي وإلا ولا ما راح أكون رياض الخزجي راح أكون توني بلير ولكن الإنسان يقدر أن يصنع شيء لا يقدر أن يحمله الإنسان مقيد ونحن مقيدين بالضوابط الفيزيائية والمنطقية والرياضية هذا بحث آخر مختلفة تماما يعني يعني هون يعني الإنسان يعني قادر على ما يقدر لا يقدر عليه الرب لا الإنسان مقيد، احنا مقيدين بما هو مفروض علينا، المنطق الالهي مفروض علينا، والفيزياء والقوانين مفروضة علينا، ونحن مقيدين، انت مثلاً لا تستطيع أن تجعل من طولك 960 متر أو تتحدى جاذبية الأرض، أو تتحدى مش عارف إيه بشكل طبيعي وليس بشكل صناعي، وكل ما هو ممكن، يعني الخلاصة، كل ما هو ممكن وجائز يستطيع الإنسان صنعه سوف يصنعه وكل ما هو مستحيل على الإنسان أن يصنعه راح يكون فعلاً مستحيل ولا بعد مليون سنة لن يتمكن الإنسان من صناعة ما هو مستحيل مثلاً كريم العبادي مطلوب منك تعمل لي الدائرة المثلثة لو سمحت راح تقول لي رياض وش هالكلام الفارغ أنت يحدد تريد مثلث أو تريد دائرة أقول لك لا أريد منك المثلث الدائري الآن تقول لي لا مستحيل فكل ما هو مستحيل يبقى مستحيل سواء الله او انا او انت او اي شيء أوكي. هل الرب بالنسبة لك كامل لازم يكون كامل الكمال يعني كلية الكمال فكيف يخلق ما هو غير كامل اللي هو الكون هل يصدر من الكمال غير الكمال الفيض الالهي شيء و لا بد أن يكون الشيء الآخر المخلوق منتخص لأنه لو خلق كاملا مثله لخلق إلها مثله محال عقلي الكامل واحد الكامل واحد إذا صار عندك infinity plus infinity equals infinity رجعنا للواحد مرة أخرى فالكامل إذا خلق الكامل هذاك الثاني الكامل راح يحتاج على الكامل الأولاني ويصير هذا محال وهذا محال استحالة بين الجمع بين كامل وكامل فلا بد أن كل ما يصدر عن الكامل يكون أقل منه كالحاوية اللي فيها ماء وتسكب منها راح تسكب جزء أقل من الحاوية هذه هذه أيضا منطق قوانين المنطق أن الحاوي أكبر وأشمل من المحتوى اوكي يعني انت بالنسبه ليك يعني هو المنطق المنطق الالهي او المنطق الرباني لا يسمح بخلق الكمال لانه يعني لو يخلق الكمال يكون خلق ناتي لا يعني لا يستطيع شوف انت تعريف الاله الذي لا يسبقه شيء ولا يعلو عليه شيئا اخر والا لم ينطبق عليه تعريف الاله نقول بالفلسفه ا بريوري ضروره عقليه فهذا الضروره العقليه الاله يخلق اله كسر قاعده منطقيه تماما تشبه تماما المثلث المربع لانك كيف الاله يخلق ما هو ايضا واجب الوجود يعني المفروض يكون هذا الواجب الوجود موجود قبل الواجب الوجود الاخر او بعد ال... وخطا انك تقول قبله وبعده هذه مشكله ذكرتني بإحدى أكبر المشاكل اللي وقعوا فيها إخواننا المسيحيين إخواننا النصارى تعرف ليش؟ لأنه حينما تقرأ قانون الإيمان المسيحي وهذه واحدة من أكبر العثرات، من أكبر المشاكل اللي أنا أواجهها طبعاً زوجتي بالنسبة للي ما يعرف زوجتي مسيحية وزوجتي تقول يا رياض أتمنى لو ترجع للمسيحية يا رياض أتمنى لو ترجع وتؤمن بالمخلص يسوع المسيح إن أقولها أقولها أنا ما عندي مشكلة مع يسوع المسيح بس عندي مشكلة مع الآب والابن والروح القدس الآب إله والابن إله والروح القدس إله تشبه سؤالك وحسب تعريف القانون الإيمان المسيحي ونؤمن بابن الله المولود من الآب انتبه على هذا المصطلح الابن المولود يعني جاي جاي بعده المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق والروح القدس المنبعث من الآب هاي بالنسبة للأرثوذكس أو كملها المنبعث من الآب والابن بالنسبة للكاثوليك طبعاً مغالطات منطقية لا حصر لها من اليوم لبعد ستين سنة ليش؟ لأنهم مقيدين بالنص وهذا الفرق بيني وبينهم انا انسان حر غير مقيد بالنص تفضل عزيز. اوكي، هل تتصور ان المخلوق يمكن ان يستوعب او يفهم الخالق ام ان الخالق هو الذي وضع فهمنا له؟ انا ممكن ان اصل الى المحيط كالمحيط الهادي او المحيط الاطلسي إلا أنني ليس بالضرورة أن أعرف كل خبايا وكنوز أعماق البحار في المحيط الهادي والأطلسي لكن هل بإمكاني الوصول على الأقل شمولية معرفة شمولية أن هنالك شيء اسمه محيط؟ نعم وأنا أستطيع أن أصل إلى الله وليس بالضرورة أن أعرف كل تفاصيل وصفات الله نفس السؤال من؟ الذي وضع فيك هذه القدره لكي تعرف الرب. هل هي وضعها فيك الرب؟ هو ارادك يعني وضع الامكانيه انك يمكن يكون مثلا انا صنعت طاوله، مستحيل الطاوله تعلم اني خلقتها واني اني صنعتها. لو نتكلم داخل المنظومه الكونيه. الا في حاله واحده اني انا اجعل فيها ميكانيزم باش تعرفني انا اللي خلقتها. هل أنت تتصور أن هذا الرب وضع هذا الميكانيزم في الوجود الكل أم في الإنسان فقط؟ كيف يعني من أين أتت لك فكرة الرب أصلا؟ أنا كما قلت في بداية الحلقة أني أنظر إلى الطبيعة، أنا أحب الطبيعة وأحب العلوم. الطبيعة مؤشر أو سهم يشير إلى هذه القوة العظيمة فوصلت أنا بفضل التطور إلى مرحلة أستطيع أن أسأل مثل هذه الأسئلة وأن يكون لي إدراك وأن يكون لي وعي فطبعاً أكيد لما نرجع بالتسلسل إلى الوراء أخ كريم أعتقد من المنطقي جداً أن نقول أن المصدر هو الله لأنه لما نرجع بهذا الكون المادي وأنت حضرتك اتفقت معي من الأول قلت أن هذا الكون لها بداية شيء لا شك ولا غبار عليه والانفجار الكوني البيج بانج حقيقه علميه طيب انا بالنسبه لي الله هو المسؤول عن البيج بانج هو المسؤول عن الكون هو اللي خلق الكون فاذا كان أنا لا اؤمن لا اؤمن بهذه الفكره على فكره اي فكره آه فكره انه البيج بانج هو اول بيج بانج في الكون اه مش مهم اذا كان تسلسل بيج بانجات خلينا نسميها جمع البيج بانج بيج بانجات تسلسل البيج بانجات يا ربوبي، ما عندناش أي مشكلة، بس لازم لازم يعني مثلاً السلفية أو من الآخرين مثل ابن سينا أعتقد ابن سينا وابن رشد كانوا يعتقدون بقدم العالم، يقولون على العالم أنه شنو قديم، وهناك فرق طبعاً كما تعلم بين الأزلي والقديم، لكن رغم ذلك، رغم يقول لك قدم المادة، كان المادة قديمة قديمة قديمة وجودها مرتبطه بالعله والمعلول والعلة التامه فكلما كانت العله التامه موجوده حتما على قولة السيد واقعا المعلول راح يتبع هذه العله اذا بما ان العله قديمه فلا بد ان يكون المعلول ايضا قديم هذا كلام يقولها ابن تيميه ويقولونها بعض الفرق الكلاميه الاخرى الا انها بالاخير ايضا ليس بإمكانها القيام بذاتها ولوحدها لا زالت بحاجة إلى الواجب الوجود اللي مسؤول عن الوجود. فهذا المصدر سواء هذا البيك بانك أول بيك بانك أو سلسلة من البيك بانكات it's part of the problem it doesn't mean anything we still have a source المصدر وهذا المصدر في كل الأحوال راح يظل هو الرب. Okay. بالفعل يعني الازليه ليس لها وجود فعلي هي في الحقيقه تسلسل بدايه ونهايه وما كل ما كل بدايه الا يعني هي مؤخره نهايه وكل نهايه هي مقدمه بدايه بهذه وجهه نظر نرجع للمساله احنا نعرف ان نحب نعرف رياض الخزرجي لماذا يبح لماذا لا يؤمن او لا يؤمن أحسن فكرة لا يؤمن أو لا يعترف إن الكون واجب الوجود ولماذا يبحث له عن واجب الوجود الآخر مجهول هو عنده كون ظاهر قدامه يعني واعي به وعارفه ومراقب له لماذا ينكر أنه يكون واجب الوجود وينسب هذا الكون بوجوده المادي والغير مادي لشيء مجهول يعتبره هو نفسه واجب الوجود حب نفهم هذه النقطة أنا أحاول أفهم على سؤالك uh, are you referring to uh, Bertrand Russell حينما سألوه عن الكون قال لك الكون بما معناه واجب وجود it's a brute fact اقبلوها كما هي وخلاص أنت هل هذا تقريبا نفس ال لا أنا أنا نفس الشيء مش نفس الشيء أنا معناتها إحنا عندنا الآن كون موجود بوجوده المادي والغير مادي وهو كون معلوم من طرف الإنسان الذي يعيش ضمن المجموعة الكون المظ... المنظومة الكونية فلماذا ترفض فكرة إنه الكون واجب الوجود وتنسب آه. هذا الكون إلى شيء مجهول ألا وتج... ترى أنت تعرف هذه المسألة التوسل التوسل بالمجهول قصدك يعني يعني الرب يعتبر مجهول يعني اجهل من الكون بالنسبه لك يعني انت معرفتك بالكون اكثر من معرفتك بالرب متفق معي يعني لماذا تنسب الكون الى رب مجهول هذه فما قاعده في الفلسفيه تقول ان احسن شيء في العيش في هذه الحياه هو البساطه لا تعقد الامور قاعده اخام الاوضوح هو أهم نقطة، يعني أنا عندي كون، يعني كون موجود فاهمه واعيه، نجم ندرسه، نجم نبحث فيه، نجم نتطور فيه، لماذا أنسب إلى شيء نقعد نتفلسف فيه؟ <تصفيق> يعني ما بنعرف مع... عليش يعني شنو, شنو اللي يزيد؟ هذه عقل مثلاً أنا هتكلم عن نفسي عقل رياض الخزرجي وعقول فلاسفة كثيرة طبعاً إذا قلت حكماء راح يعني يقولون رياض ينسب نفسه إلى الحكماء لا أنا أصغر واحد فيهم ولست مستحقاً أن أفك رباط أحذيتهم لكن نحن نقف على أكتاف هؤلاء العظماء العقل يجبرني لانه السؤال ساله الشخص العبقري الجينيوس اللي اخترع الكالكلس مع زميله اسحاق نيوتن أه جودفريد لايبنز وجودفريد لايبنز سال سؤال انا متاكد حضرتك سالت نفس هذا السؤال وانا بسال نفسي هذا السؤال من من اول يوم اصبح عندي وعي ليش هذا الوجود اصلا؟ <تصفيق> يعني الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية ترى معقدة القوانين الكونية والكوزمولوجي معقدة ليست سهلة جداً شوف كل هذا التقدم وكل هذه التكنولوجيا وبعدنا لم نصل إلى يقول لك خمسة وتسعين بالمئة من الكون مادة مظلمة مظلمة في ناس مفكرين أنها هي مظلمة بمعنى مظلم أسود لا لا لا هذا مصطلح تعبير عن غير معروف فبدل, فبدل ما يقول لك غير معروف قال لك مبهم مظلم مبهم كان يعني على اساس انه لم نسلط الضوء عليها بعد فلذلك هي مظلمه طيب كم هذه النسبه اوف اوف اوف اوف 95% من هذا الكون الذي نشاهده غير معروف مجهول ماده ظلمه وطاقه انرجي ظلمه وكل اللي نعرفه لحد الان فقط ما نشاهده خمسة في المئة لا أكثر هذا الكون نفسه مجهول وهذا الكون نفسه معقد لكن البنية التحتية تقول كل ما تراه أمامك بما فيهم نفسك ممكن وهنا ندخل في الممكن والضروري والواجب والصلوحي والتنجيزي ومصطلحات كثيرة في علم الكلام والفلسفة تدل على ان أكيد مطلع عليها أكثر مني أقول استحاله وجود ما هو ممكن مثل الكوانتم فيزيكس يعني الـ الـ الالكترون قبل عمليه القياس موجوده في عالم احتمالات وهو اول سؤال لذلك أنا احنا ما فيش مشكله بيني وبينك انه ليس كل شيء مادي هنالك اشياء لا ماديه والا ما كانش فينا انه نفسر الرياضيات وما كانش فينا نفسر الالكترون والفوتون اللي موجودين في عالم احتمالي السؤال اين يكمن هذا العالم بالضبط؟ وين موجود هذا العالم الرياضيات وعالم المثل الافلاطونيه والالكترون وين؟ فهذا السؤال نوجهه الى المادي اللي هو متمسك فقط في الماده لا بس هذه مش مشكلتي ولا هي مشكله الاخ واحييك على هذا التوجه الصريح وعلى هذه الشجاعه يعني انت لامثالك قليلين فما ارد اطول وما ارد القي محاضره وانما اللي يدفعني تقول لي ليش أنت تروح على المجهول أروح على المجهول وقد يعترض علينا المسيحي ويقول لا لقد ظهر بالجسد ابن الله الحي شفناه قبل ألفين سنة لم يعد مجهولاً بعد اليوم أي هذا بالنسبة للمسيحي أو المسلم يعترض ويقول لا لا لا إحنا إجانا وحي نزل علينا جبريل وتكلم مع خاتم النبيين الحبيب المصطفى وكلمنا الله عن نفسه وعرفنا الله من خلال وحية طيب, طيب طيب طيب كل واحد عنده فكرته وكل واحد بالنسبة لي أنا فقط متمسك بالمبادئ وتركت الفروع لأني أقول عن الفروع لا أعلم أقول لا أدري بما يتعلق بالفروع إلا أن الوجود الممكن وتأكيد رح تتفق أن هذا الوجود ممكن ليس ضروري أن يكون هذا الوجود وخصوصا لما نعرف انه هذا الوجود مقيد بالقوانين اللي تحكم يعني في نقص وين ما اشوف اطالع اشوف نقص اذا انا مجبر اني اتوجه الى الكامل الذي اوجد هذا الوجود او اخرجها من الممكنات الى الموجودات الحادثات، هذا اللي يجبرني على هذا الشيء العقل نفسه غصبا علي صدقني، غصبا علي العله العله يعني تعود للعله لازم يا يعني اوكي آه هل آه بش... الان بقوا تقريبا سته دقائق باش نزيد نسالك رغم لي الاسئله كثيره لكن باش نزيد نسالك اثنين اسئله فقط او ثلاثه آه هل الايمان بالرب بغض النظر عن الرب خاطر انا اتصور يعني انه كما يقول الحديث آه الطريق الى الله بعدد انفس الخلائق صح صح يعني مهما تصورت الرب يعني تتصور بطريقتك الخاصة لأنه هو مسألة حسية صح. هل أضاف إليك إيمان بالرب شيئاً ما في حياتك أنت كرياض الخزرجي نعم نعم طبعاً أنا أتهم أنه دوافعي للربوبية هي نفسية وعاطفية العكس هو الصحيح أنا لما قبل وفاة بنتي المرحومة كان عندي سكبتزم كان عندي شك وبعد وفاة بنتي تحولت الى غضب عارم يحرق كل شيء امامه والشيء المضحك اذا اصور نفسي بالكاميرا اعلنت الالحاد تمردا على هذا البطش السماوي الديكتاتور الهتلر يشوف يعني شوف حاله الغضب تخلي العقل خلاص بش. يتلاشى غير عن الانسان يكون هادي ف انت اعلنت الالحاد يا رياض بس اشوفك ترفع راسك الى السماء وتاشر باصبعك وتقول لماذا وليش يا الله هالشكل سويت بي شنو ذنب هذه المسكينه؟ زين على الاقل طلعها فيي اني انا المسؤول انا اذا ارتكبت معصيه وانا ارتكبت خطيئه خذني انا خليها هي المسكينه تعيش شنو ذنبها هذه ليش تعذبها بهذا الشكل؟ ليش ليش ليش ليش ليش؟ انا مخاصمك يا اله ولا اغوينهم بما اغويتني. وصرت شيطان انقلبت الى ابليس وراح افتح قناه على يوتيوب وراح اخلي الناس كلها تصير ملاحده وانا اورجيك يا انت يا انا هذا الكلام وانا على اساس ملحد يعني يعني على اساس انا خلاص بطل يعني انا قاعد اكلم نفسي قاعد اكلم نفسي هذه العاطفه دمرتني شققتني خربتني ووقعتني بمشاكل مش قادر أطلع منها لحد هذه اللحظة وهذا الدافع النفسي اللي خلاني أتوجه للإلحاد تمرداً على الله نفسه لكن مهما حاولت ومهما خبطت راسي بالحيط أشوف نفسي أرجع أرجع وأحنو ركبتي وطبعاً لا مسألة الشر ومعضلة الشر هذه قتلوها الحكماء والفلاسفة بحثاً وأجابوا عليها بكتب volumes, مجلدات من هنا إلى سطح القمر إذا مديتها بخط معتدل فأنا ما راح أتكلم في معضلة الشر ولا مشكلة الشر لكن في نهاية المطاف بعد ما رجعت على قولتنا بالإنجليزي back to my senses شوية مرت ثلاث سنوات من وفاة بنتي اليوم أنا شوية أهدى وأفضل من قبل سنه او قبل سنتين او قبل ثلاث سنوات كنت جدا اللي يفتح اللي يفتح ثمه ويجيب سيره الله يعني ما تعرفش كنت زوجتي ممن... زوجتي مؤمنه ممنوع منعا باتا تجيب سيره الله ما حد يفتح ثمه ويقول لي الله او يقول لي رب او يقول لي يعني كنت امسح فيهم البلاط من الغضب الان هديت هديت هديت رجعت الى قواي العقليه اتمنى يعني ان يعني انا ولو في ناس يشككون في قواي العقليه لكن اقول واخيرا شويه هدت النفوس رجع العقل الى رجعت المياه الى مجاريها وهذا الايمان بالرب يعطيني امل صراحه لانه قبل ذلك يا اخ كريم حسيت نفسي بحفره لا استطيع ولا اقوى على الخروج من هذه الحفره يعني كنت أروح أزور بنتي ولازل طبعاً أزورها في المقبرة أنظر إلى هذه الحفرة تحت الأرض وأقول أنا ميت أكثر من الميت نفسه حياتي ميتة حياتي ما بها أي معنى ما بها أي طعم يعني نحن نعيش في حبة رمل ضائعة في وسط كل هذه المجرات لا أحد يسأل عليك ولا أحد مهتم فيك ولا حتى اهلك البشر الانس المقربين منك اخوانك وعمامك وخوالك ما يعرفون بيك اذا كنت عايش او ميت وبكره احنا ميتين وراح ننتهي وخلص والاخلاق نسبيه والقيم نسبيه وكل شيء نسبي في نسبي في نسبي احنا جايين سلف مشترك مع القرد وعلى الدنيا السلام اذا هل لا. تؤمن بالبعث واجنوستيك uh, uh, يعني اقول لا بد من وجود حساب ومعاقبه ومسؤوليه على سلوك وتصرفات الانسان الحر الانسان العاقل الانسان اللي عنده ادراك لكن لما تسالني على الكيفيه اقعد من هنا لبعد 100 سنه ما راح اعرف اجاوبك على الكيفيه ما اذا اخر سؤال قبل ما اختم خطر نص ساعه تعي خلصت ما هي مهمتنا في الحياه او بالاخص ما هي مهمتك انت حسب رأيك في الحياه يعني هذا الرب اللي انت تؤمن به ما هي المهمه الذي وكلها للانسان او وكلها لك؟ ممكن تعيد السؤال سو أه فوبلي؟ حسب وجهه نظرك انت الرب هذا اوجدك وطبعا اوجدك واوجد الكون طبعا لم يوجد الكون ويوجدك عبثا لأن يعني لو وجدك عبثا يعني هذا ما عادش ولي رب عاقل اصلا اذا اكيد أوجد الكون وأوجدك أنت أو أوجد, أوجد الإنسانية وأوجدك أنت لهدف هل يمكن أن تعطيني إجابة على الأقل لماذا هذا الكون على حسب نعم. لماذا ربك خلق هذا الكون أو لماذا خلق الإنسان الواعي أو لماذا أوجدك أنت بالذات نعم حسب رأي الحكماء أن الغاية والهدف معرفة الله فقط وتوحيده لا بد من توحيد الله راح يتهموني بالإسلام لا إحنا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنا بالنسبة لي أتوقف عند هذه الجزئية فقط وأن يعرف الإنسان الله في قلبه ونعمة الوجود لأن الوجود نعمة يعني, يعني حتى أضرب لك مثل إحنا موجودين وحتى لو كنت ملحد وحتى لو كنت غير مؤمن بغاية أو هدف لكن صعب عليك تاخذ مسدس وتقتل نفسك وتنتحر بل انت لازلت متمسك ومتشبث بهذا الوجود رغم كل الصعاب وغريبه ليش انت متمسك بالحياه اذا انت يعني اذا فعلا عدميه نيلست اللي يؤمنون بالعدميه فانا اقول عكس العدميه لا هنالك غايه وهنا طبعا اخ كريم اخ كريم نقطة مهمة جدا ردا على سؤالك ماذا لو كانت إحدى هذه الديانات مش عارف كم عددها 300 3000 دين ماذا لو المفاجأة الكبرى سبرايز سبرايز طلعت واحدة من هذه الديانات صحيحة إذا طلعت صحيحة يعني يعني حيرة بصراحة واحد ما يعرف أنت أنت قول ليش واحد شو يسوي إذا طلعت واحدة من هذه الديانات صحيحة معناه رداً على سؤالك نعم هناك هدف بس أنا وإنت مغيّبين للأسف عقولنا أو مستوانا أو الظروف ما سمحت لي وما سمحت لك أنه نصل إلى هذه الحقيقة كيف نصدر يعني كيف أصدر الحكم مسبقاً على شيء أنا أجهلة يعني لا تعرف لماذا يا, يا اخي ما اعرف انا لما اسال المسيحي يقول لي الله يريد علاقه شخصيه معك يا حبيبي ده نأش اسمك على كف ايده يا ابني دايما يطلعوا لي مصريين ما اعرف ليش ده ده بيحب ده, ده الرب إجابي يعني محبه وعاوزك تعيش معه حياه ابديه في الملكوت المسلم ما خلقت الانس والجنه او الجنه والانس الا ليعبدون والجنه وحور العين واليهودي اليهودي بايع ومخلص ولا اصلا مهتم روح اخبط راسك فيه. انت أنا شفت اليهودي انت تتكلم انت تتكلم على اليهوديه بهي انا يمكن ما يعرفونيش الاخوه انا معناتها امي يهوديه وعائلتي من امي كلهم يهود و... ونصفهم في اسرائيل يعني اعرف اليهوديه من نعومه عفاري هنيئا هنيئا انتم شعب الله المختار بعد هنيئا ولعلمك ولعلمك كل ما تقرا على اليهوديه صدقني ليس كما يلقن لك اليهودي مباشره لليهودي كما تعلمت من عند جدي من عند امي من عند عائلتي عندما ينظرون الى الكتب اليهوديه نقول أمي مثلا جدي نقول له طب يلوح هذاك باش الناس يعرفونا شكون نقول لك اليهوديه الحقيقيه ماذا؟ ايه ايه صح صح فهمت صح. يعني في الحقيقه شيء اخر اليهوديه لا يعرف اليهوديه الا اليهودي يكذب صح. عليك يقول لك انسان يعرف اليهوديه هذه معناتها المهم انا اكتفي بهذا القدر رغم ان الاسئله لا تنتهي يا سيريا اخي خذ راحتك بصراحه انا ما مقيد لا وقت وسعيد بالاجوبه نتاعك الان اترك لك انا اخذت اربع دقائق زائده على نص ساعه م. متاعي. م. آه عذرا لا لا لا ما في تقيد احنا احرار يا اخي احرار بالوقت وبال لو لو معناتها الاشخاص لو معناتها تتكلم قليل مع الاشخاص ما دام انا خلصت السيجاره وتبدا تسالني الاسئله بتاعك نعم وانا اشجع كما انا تعرفت عليك فهمت فأنت... وانا اشجع الحضور الكرام اللي على التاكست انه ايضا اذا عندكم اسئله لي او اسئله للاخ كريم اخ كريم عندك مانع نحو العشر دقائق الاخيره نفتح المجال للمشتركين يدخلون الم... اوكي جود ميرسي اخ كريم انا ما محضر لانه انا حاطب بالي انه رح نقعد انت واضح عندك ورقه واسئله ومجهز انا اعتذر انا عندي أحب... كثير اسئله ما لم أسأل الا 10% فقط انا احب اني اكون منطلق واحب العفويه انت شايف فيديواتي على اليوتيوب تسعة وتسعين فاصلة تسعة من الفيديوهات عفوية بدون. أنا لكس هناك شخص يعمل فيديو من اللي أعرفهم تقريباً أربعين شخص لا أشاهد كل فيديوهاتهم صح يعني ما أترك خيركم من جمع عقول الناس في عقله ما فماش إنسان مهما كان إلا تتعلم منه شيء الشخص صح. اللي أسمع له ثلاثة فيديوهات أربع فيديوهات نقاها ما نسمع من, من نستفيد منه شيء ما عادش نسمع مادام هناك معلومة أنا معها وهذا انطلاق من ايماني طبعا ده صحيح انا اتفق معك انه اذا الانسان انا طبعا ما اعرف ليش دائما ياجلون هذه العمليه زراعه الراس لنهايه السنه او بدايه 2018 لانه هذه التجربه راح تكون مهمه جدا جدا واحنا نتطلع الى العمليه بفارغ الصبر رغم زي. انها سوف لا تغير شيء يا... يا رياض العملية أنا فكرت إني أعمل فيها مباشر الأسبوع القادم يعني باتصال يعني بواحد طبيب يعني مختص في عالم الأعصاب وناقشت معاه الموضوع خطر أنا أنا ليس مختص في العلوم لعلمك أنا أكثر شيء مختص في الروحانيات اختصاصي هي الروحانيات والديانات والتاريخ هذا هو اختصاصي ولكن أعود للعلم دائما طبعا العلم بالنسبة لي هو الفاصل يعني أين وصل العلم أنا معه وفي مسألة زرع الرأس سوف لا يغير شيء يعني في الحقيقة المسألة واضحة النتيجة واضحة لأن العقل المخ بالأحسن كلمة مخ سوف يكون مخ الإنسان الذي عليه الجسد يعني الجسد ليس له أي قيمة المهم هو المخ المهم هذا موضوع آخر أتركك للأسئلة بتاعك وأتشرف يعني بالحضور معك ومع ضيوفك ويمكن أن تسهل أي سؤال بطريقة عفوية أو كما تريد أنا تحت أمرك. شكراً عزيزي للشرف أيضاً بوجودك أحاول أيضاً أجمع الأسئلة اللي قاعد تجيني على التكست بين بين البث وبين التكست أيضاً من الأخوة سؤال للأستاذ كريم من أستاذ علي يقول ما هو الشيء الذي خلاك تؤمن بالالحاد كإيمان يعني انت عرفت الالحاد انه ايمان كان ما يريد منك توضيح اكثر شوي اذا امكن آه اوكي اول حاجه آه يقولون يعني ان الانسان يميزه عن الحيوان هو العقل وهذا غير صحيح لان يعني الحيوان عنده عقل صحيح طريقه تفكيره ومنطقه تختلف على الانسان ولكن الحيوانات الكل عندها عقل وتتعلم بدليل ان الدوفا مثلا عنده عقل وعنده لغه قريبه جدا يعني يمكن ان نتفق معها. اذا تمييز الانسان على الحيوان بالنسبه لي انا الانسان هو نوع من انواع الحيوان وليس حيوان. هو خرج من عالم الحيوان ودخل عالم الانسان وهو عالم وحده، كما ان الحيوان خرج من عالم النبات والنبات خرج من عالم الجماد. اذا هي مراحل متسلسله والانسان هو كائن الانسانيه هي كائن قائم بذاته. ليس حيوانا وان مصدره الحيوان اذا الذي ميز الانسان على الحيوان هو الايمان لان لا تجد حيوان مؤمن الشيء الوحيد الذي يميزنا نحن البشر ان بدون ايمان نتحول الى حيوانات هذه نقطه النقطه الثانيه ان اثبات وجود الرب او عدم وجوده لا يمكن بالمنطق لان المنطق هو داخل المنظومه الكونيه يعني لا يمكن ان نحكم على شيء الا من الخارج واحنا داخل المنظومه الكونيه اذا بالنسبه لي كما يقول المعري يقول لك المنطق يغالطك لان الكلمات إفماغ يعني سراب يجعلك تقع في الخطا هذا المعري ماذا يقول في هذه المساله اذا بالنسبه لي الايمان هو مساله حسيه يا اما تؤمن يا اما ما تمنش يا اما يعني يكون عند يعني بالنسبة لي إنكار وجود الرب هي مسألة إيمانية وكما يقول الحلاج أنا طبعا مصادري كلها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما أستعمل المصادر الغربية أصلا لأن المصادر الغربية كلها مسروقة من المصادر متاعنا كما إحنا سرقنا من شعوب الهند وشعوب الأخرى إحنا سرقنا وهم سرقونا يعني في الحقيقة <تصفيق> هذا كل ملك البشرية ليس ملك أحد هذه مسألة إذن بالنسبة لي يقول الحلاج عندما أكون أنا لا يكون الرب وعندما يكون الرب لا أكون أنا إذا هوني الفكرة أنا يجب بالنسبة لي فكرة الرب هي فكرة الأب إذن يجب الإبن لو لا يستقل عن أبوه سوف يبقى دائما قاصر دائما قاصر إذا فكرة الإلحاد هي ضرورة لكي أثبت رجولتي وبلوغي الفكري لان ما دام انا اؤمن برب يعني انا قاصر وغير مسؤول اذا هي مساله ايمانيه لكي اثبت وجودي كانسان هذا هو الجواب بتاعي ممتاز بالنسبه للمسؤوليه مسؤوليه الانسان يعني اللي فهمت منك is it شبيهه بما قاله الفقيد كريس هيتشنز انه نضع مسؤوليتنا تحت خشبه الصليب على الفكر المسيحي او ان الله متكفل او ناخذ المسؤوليه على انفسنا وعلى عاتقنا نوع من انواع الاندبندنس هو هذا المقصود انا احاول افهمك يعني يعني المسؤوليه هي يعني بالنسبه لي هي الاستقلاليه الكامله الاستقلاليه الكامله الاندبندنس اندبندون اندبندون دو غيا على خاطر ما دام انا اؤمن برب اذا لا استطيع ان اكون يعني انا عبد اذا حتى شو اسمه بول شورتز اللي هو الماني قال لك اول مرحله الانسانيه اللي الانسان يصل فيها الى التخلص من من من من هو يسميها مراحل بشرية انها من الطفوله الى المراهقه الى البلوغ الوصول للبلوغ هو التخلص من فكره الرب، لانه يعني يعتبر مرحله المراهقه هي مرحله الربوبيه، ثم مرحله الطفوله هي المرحله الحيوانيه او ما يسمى البلاده من الطبيعه. اذا هي نفترضوا نفترضوا هذا ان هناك رب. هو بيد هذا الرب يطلب منا انت تصور انت عندك اب يعني يت... انت شوف العصفور العصفور يدفع ولده باش يتخلص منه باش يتعلم يطير تصور العصفور او الحيوان يقعد يتبع ابوه حياته كامله يعني فرضنا افتراضا ان هناك رب فيريدنا ان نكون مستقلين عنه وهذا هو فخر الاب انت كاب تفتخر عندما ابنك يعمل على نفسه ما عادش يعمل عليه هذه هي الفكره نتاع الانديپندنس يعني انديبندون يعني مسؤول <تصفيق> يعني نعم اعتقد يعني حسيت من من ردودك شيء شبيه بما يقوله بعض المؤمنين او الحكماء ان الله اعطى الحريه المطلقه للانسان، رغم ان الانسان ايضا مقيد بالجسم ومقيد بالدي اي ومقيد بقوانين الفيزياء والكيمياء، هو ليس حر بالحريه بمعنى الحريه أنا أيضاً أريد أعمل يعني أعمل فيديو حلقة عن موضوع الحرية ومفهوم الحرية. عملت عملت أنا فيديو حول الموضوع هل الإنسان مخير أم مسير صحيح وأعتقد نحن من من الكامب أو المعسكر الذي يقول بأن الإنسان مخير وإلا انتفق وإلا انتفت العدالة إن لم يكن مخير ولكنه أيضاً مخير إلى حد ما يعني مخير فيما يعلم نعم وفيما يقدر ليس لا. مخير في كل شيء على يعني... قد على قد ما تكون عندك معرفه على قد تكون عندك خيار نعم. ما أنت مثلا انت عمرك ما اكلت القط وعمرهم ما ربك على القط عمرك ما تشتهي القط اذا احنا الخيار بتاعنا في المعرفه لهذا الانسان على قدر ما يعرف على قد ما تكون مساحه الحريه اكثر نعم انا يعني منظوري انا ما اعرف اذا كان في تشابه وإنما ما انا اقول ان الله اعطى الحريه للطبيعه وللانسان وأن الإنسان باختياره يتوجه إلى الله وليس أن الله يجبر الإنسان على الإيمان في بعض الفرق والمذاهب اللي, اللي كأنما إن لم تؤمن بهذا الرب راح يلعن راح يعمل فيك العمائل بينما هذا ليس مفهومي أنا الخاص عن الإله والرب بل هو يعطيني حرية الاختيار ويا إما أنك تريد هذا تطلب هذا الرب في حياتك وتعيش معه اذا خصوصا اذا فهمنا انه هو مصدر الحريه او حقيقه الحريه المطلقه او انك تعيش بعيد عنه وهذا هو مفهومي للجنه والنار الجنه الاتحاد بذات الله ومن هنا يدخل السيد احمد القبنجي اللي يقول بان يعود وعي الانسان الى الوعي المصدر الحقيقي الشامل للوجود أو ينفصل عن هذا الوعي ويعيش في ظلام ويعيش في حالة من الحزن هذا هو التشبيه الحقيقي للجنة ونار بس ما نعرف هسا. ينقصنا الدليل وينقصنا البرهان خلينا نشوف مثل سرياض هل هذا الرب يفكر في مصلحة الإنسان أم لا يعني لو أنا أجد راحتي في عدم الإيمان به هل يعترض على ذلك لا لا لا يعترض لا. اه خلاص نعم يعني هو يحب راحتنا ما هو نفترض انه موجود يحب راحتنا ايه احنا احنا نشوف الفرق بين المتدين والفرق بين ربوبي مثلي مش بعبع هذا الاله لا يخيف مش انه هو ماسك عصايه بايده وناطرك انت على الدائره وانما كل انسان مسؤول عن تصرفاته يترتب على حرية اختيارك ما يترتب من مسؤوليات الله تقدر أن تقول متفرج أو ترك لك هذه الحرية المطلقة ولكن عكس من المتشددين أو المتطرفين اللي جبرك يعني كأنما يجبرك جبر مثلا أنا مرة من المرات بالسعودية نتمشى بالشارع وحان أوان صلاة العصر طلع لي المطوع ابو لحية شايل عصاية يلا, يلا يلا يلا على المسجد يلا يا اخوان بارك الله فيكم صلاة العصر ما اريد اصلي انا حر وانت اصلا قبل ما تصلي تقول نويت ان اصلي موجها وجهي شطر المسجد الحرام حنيفا هي, هي لن انما الاعمال بالنيات فانت ليش تجبرني على شيء انا مش يعني على الاقل موضوع اخر ايضا معقد خلينا نشوف الاسئله الاخرى السؤال يقول كريم بأن البعث سيكون عن طريق بشر في المستقبل بإعادة خلقهم لذاكرتنا. إذا من الممكن أن يخلقوا من ذاكرتك أكثر من كريم. أي كريم ستكون أنت؟ سؤال جميل. آه، سؤال حول هدية مسألة خطرنا أنا من بالبعث ولكن اعتبر البعث هو عمل إنساني بحت يعني الإنسان هو الذي سوف يعيد الإنسان. وتكلمت في هذا الموضوع يعني مع الاخ فراس حول المساله هذه حول الايمان الحادي ان كل انسان في الحقيقه الفرق بيني وبينك وبين اي انسان هو الذاكره. يعني انت لو نحي لك الذاكره ما عادش انت رياض ولو اخذنا ذاكرتك ووضعتها في واخذت ذاكرتي ووضعتها فيك لاصبحت انت كريم وانا رياض. وهذه الذاكره هي مسجله في الكون يعني هي ما يسمى الجانب الغير مادي من الانسان. كل إنسان الجسد يموت صحيح ويعود للتراب ولكن الذاكرة تبقى مسجلة كما هي موجودة. إذا هوني بالنسبة للإعادة يجب أن تعود الذاكرة كاملة لأن الذاكرة تاريخ ليس تركيب. الذاكرة تاريخ يعني عندي مثلا تسجيل من جيشنا نقسمه لو نقص منه قطعة واحدة لهذا ماذا في الإيمان الحادي يجب أن تكون كما أنت على قدر ما تكون كما أنت على قدر سهولة إرجاعك بعد في المستقبل بعد ألف سنة ألف سنة ما يسمى بالبعث الإنساني كما يعني أنت يقول جعفر الصادق في أول باكران سيد عندما سألوه كيف يحاسب الله الناس معناتها هما ملايين قالوا يحاسبهم كما يرزقهم أي في الحقيقة أحنا نحي بعضنا طبعا لا يمكن يا أخي أن تنقص ذاكرة واحدة من كريم والا يصبح ليس كريم اذا هذا هو الجواب بتاعي. جميل انا كنت راح اسالك انه في حاله انتقال الذرات كريم واخذنا ذرات جسمك كلها خصوصا الذرات اللي في مخك وجمعناها في كريم مستنسخ عن كريم الذي يجلس امامي هذا الكريم المستنسخ هل سوف يكون بنفس كريم ولا كريم من نوع آخر كريم من نوع آخر كريم من نوع آخر لأن, لأن هناك المادة وغير المادة المادة هي مجرد يعني مسجل المادة هي عبارة على مسجل للذاكرة وأنت مثلا عندما مثلا بعد عمر طويل تموت الجينات يعني أنت تحمل ذاكرة كل أجدادك وانت سوف تخلد ذاكره كل اجزاء، يعني بعد 1000 سنه مثلا لو الانسان وصل الى اعاده الموتى، لو انت عندك اولاد بعد 1000 سنه يكفي ان ياخذوا جينه واحده من ابنك ويصنعوا له جسد، ولكن يجب ان يصنعوا له جسد يمكن ان يضع فيه ما يسمى ذاكره رياض لكي يعود رياض كما كان. نعم، وانا لاني ايضا مثلك عندنا الدواليزم الماده واللا ماده. أعتقد, أعتقد سؤال كان في أحد المناظرات أنه فعلاً الذرات تتبدل في مخ الإنسان، حالياً يعني. وشي غريب أنه رغم تبدل هذه الذرات إلا أن شخصيتنا ما تبدلت، وذاكرتنا ما تبدلت. يعني هذه خلايا العصاب تعتمد على هذه الذرات، والذرات نفسها تبدلت وتغيرت، ورغم ذلك، عدنا مثل ما احنا يعني ما تغيرنا شيء غريب عجيب ما اعرف شنو جوابه، الاسئله قاعد تزيد انا تعجبني هذه الاسئله استاذ فرج خلينا نشوف تاخرنا على سؤالك استاذ فرج السعدي يقول يا سؤال وين صار هذا؟ oh وين صار سؤالك يا فرج؟ خلينا أسأل سؤال لماذا تميز الإنسان عن سائر الموجودات بأنه قادر على التفكير والاكتشاف والاختراع والبحث والبناء والتطور في كل المجالات هو الوحيد اللي حاو... تفسير الكون بكل إيه هذا دائما هذا سؤال مكرر بشكل رهيب ليش دائما يقول لك الإنسان وفقط الإنسان أنا بصراحة ما لا أشوف خصوصية بالإنسان وعلى طول يطلع لك المسلم ويربطها بإني جاعل في الأرض خليفة عندي أنا تحفظ ما رأيك أستاذ كريم؟ بالنسبة لي أول حاجة الذي أدى إلى ظهور الإنسان كإنسان نفس الشيء لو ظهر شيء آخر لقالوا لماذا ظهر الشيء الآخر؟ إذا يعني هنا ندخل في حرقة مفرغة يعني أول شيء أول نقطة الظروف والعوامل الذي مر بها الانسان هي الذي ادت الى ظهوره ولو مرت الظروف والعوامل على شيء اخر لا اوصلت الى نفس النتيجه هذه نقطه النقطه الثانيه من يقول لك لم يوجد هناك اشياء اخرى خارج هذا الكون وصلت الى نفس المستوى أيوة. الذي وصلنا اليه اذا احنا يمكن احنا يمكن يعني نوع من انواع الوعي والوجود يمكن احنا مثلا ندمر نفسنا بنفسنا وننتهي هل تتصور ان هذا الكون كله فهمتي عمل علينا احنا؟ لا صح ما يعملش علينا احنا يعني يمكن موجود اشياء اخرى صحيح اضم صوتي صوتك نعم آه. اي هذا صحيح لانه انا دائما لما اشوف العدد الكم الهائل مليارات الكواكب وشيء اكيد هنالك كواكب تشبه الكره الارضيه او كواكب تسمح لظهور الحياه و... وهنالك من يؤمن اوريدي دجا انه هنالك اليو اف او ورجال الفضاء. فـ دونت don't understand يعني the meaning. سؤال من علي. عندي سؤال أخي رياض يمكن تشوفه غبي. بس السؤال. أنت أنت بعرفك علاوي ماسك الأرقيلي هلأ وعاد عم تسأل ستيب. يقول لك يمكن تشوفه غبي. بس السؤال لو جميع البشر شون موت راحوا على الجنة. هل يمكن الأمان يخلق جنة. وهل يمكن الامان؟ آه الايمان يا اخي اكتبها ايمان كاتب لي الامان. طيب لو جميع البشر امنوا بالجنه هل يمكن الايمان يخلق جنه؟ وهل يمكن الايمان في الله هو فقط وهم؟ عزيزي علاوي هنالك ضوابط منطقيه اعتقد انه حتى الاستاذ كريم يتفق معي على هذه الضوابط الارسطيه. لا اعلم من يؤمن بها كلها او بعضها يعني الواحد نصف الاثنان الشامل اكبر من المحتوى الخطان المتوازيان لا يلتقيان هذه احنا ما نبني ايماننا على وهم وكانما تقول لي رياض انت مكيف فرحان تريد تؤمن مشاعرك وعواطفك هي لا انا قلت لك العكس هو الصحيح المشاعر والعواطف هي اللي دفعتني الى الالحاد وليس العكس، وبعد ما هديت، وبعد ما شوية مخي رجع لي رجعت وكملت مشوار الإيمان بالله، أنا من زمان مؤمن بالله، من أنا عمري سنتين ولحد الآن، لكن مرت ظروف وهذه الظروف هي اللي كان إلها تأثير، بس الإيمان بالله هو إيمان طبعاً الإيمان الوجداني ليس دليل ولا هو برهان، وهنالك الكثير الأخ كريم كان متصوف وهو يعلم جيدا ما اقول الانسان يشعر في داخل ذاته أنه هنالك اله وانا اشعر بهذا الاله الوجداني اشعر به دائما 24 ساعه في النهار نون ستوب لكن هذا لا هو دليل ولا ولا هي حجه على غيري الدلائل العقلانيه او العقليه هي فقط الحكم الفيصل بين اللي يؤمن واللي لا يؤمن انا عنطي برهان انا انطي حجج وانت بالمقابل اعطيني الحجج والبراهين اللي عندك هذا كل ما هنالك فهي ليست توجها عاطفيا بعض الناس يؤمنون بالاله لانه عقله انا عقلي يجبرني يجبرني على على الايمان والان بعد ان صرحت بوجود الاله السؤال اللي وراه وهل هنالك عبثيه؟ لا مستحيل إنه يكون في عبث عبث أو عبثية أنا لا أؤمن بالعبثية ذكرني أستاذ كريم سألوا ستيفن جاي غولد أحد من قبل ريتشارد دوكنز هذا كان عملاق في مجال الداروينية والتطور سألوا ماذا لو عدنا بشريط الزمن مرة أخرى قبل ثلاثة فاصلة مليار سنة ورجعنا كررنا عملية التطور هل ربما يظهر الإنسان من جديد، قالهم لا، لا أعتقد خمسين بالمئة، 50-50، رجعوا سألوا نفس السؤال على فطح الآخر من فطاحل الداروينية، وهو اليوم من أكثر الناس اللي يدافعون دفاع مستميت عن الداروينية، قالوا له كيث، كنث ميلر، sorry, his name is كينيث ميلر لو عدنا الشريط مره اخرى، هل يظهر الانسان؟ يقول له ممكن يظهر انسان يشبهني ويشبهك، يعني مو بالضروره نفس الانسان الهومو اللي احنا نعرفه اليوم، لكن تاكد انه راح يظهر شخص عنده ادراك وعنده وعي وبامكانه ان يطرح مثل هذه الاسئله. ف تشوفون انه بعض الناس رغم انهم علماء ورغم انهم فاهمين ومتخصصين الجينات والطفرات والوراثه الا انهم يضمون صوتهم الى صوت الربوبي نعم هنالك غايه وهنالك هدف شوف شلون فما نعرف كل واحد يقدم اللي عنده ونضعها في ميزان العقل والعقل هو اللي يحكم خلينا تاخرت انا بالاسئله نرجع شوي يقول كريم كريم سهر. عرفت ان اين الله من الكوارث اي اين الله من الكوارث بالنسبه للضيف المحترم كريم العبادي سؤال من عماد صديقنا من ليبيا اخ عزيز عماد اعتقد هو سؤال موجه المفروض يكون لي ولكن هو يوجه السؤال للاخ كريم تفضل هو المفروض سؤال يكون لي على خبرنا الكوارث من طبيعي يعني يجب الانسان ان يعالجها شوف التكرار يعني انت طبيعي لي ليس هناك وعي هي شيء يعني طبيعي يقع طبيعي والانسان من واجبه انه يتصدى للكوارث ويحمي نفسه من الكوارث، يعني هذا السؤال يعني متوجه ليك اظن مش نعم هو المفروض يكون نعم رياض، بالنسبة للكوارث نحن نقول بأنه هذا الكون او الكرة الأرضية هي هي من أفضل العوالم جمع عالم التي خلقها الرب لكي ننال على نعمة الحرية والاختيار وانت بالمقابل عزيزي السائل او المشكك هل بإمكانك ان تقترح عالم اخر مختلف عن هذا العالم حيث نستطيع ان نطبق نفس نسبة الحرية والاختيار اللي موجوده هنا على هذا العالم وان قلت نعم فتفضل عزيزي احب اسمع منك هذا الوصف للعالم اللي احنا لسه ما شايفينه وما نعرف وين هذا العالم الاخر اللي ممكن تتوفر فيها حريه مطلقه للانسان مع عدم وجود كوارث مع عدم وجود زلزال ولا وجود تكتونيه الالواح ولا وجود براكين ورغم ذلك عندك انت اختيار بس بساعتها بصراحه ما اعرف هذا الاختيار اي نوع من ال... هو الاختيار لازم يكون عندك شر هو لازم يكون عندك خير والا انت راح تختار ماذا بالضبط اذا كل شيء حلو وكل شيء عسل وكل حاجه قشطه ما اعرف احنا كيف بهالحاله هذه راح نكون بشر اصلا يعني كيف راح اكون انسان اذا انا كل شيء متوفر وعلى الرحبه والسعه وعلى كفوف الراحه ولا اعرف النقيض على الأقل المشكلة آه، الخوف علمتني معنى الشجاعة. البخل علمني معنى الكرم. أشياء كثيرة لم أكن لأعرفها إن لم يكن العالم مثل هذا العالم اللي أنا أجد نفسي فيه. فأعتقد هذا جواب مختصر وإلا رح نلقي عليكم محاضرات من هنا لبعد خمسين سنة. خلينا نشوف سؤال آخر أيضا. والله الاسئله كثرت وانا لوحدي احتاج الى مساعد. يقول مهند رياض هو هو الاسئله لي ولا للضيف؟ كل الاسئله لرياض. شفت يا, يا أخي, اخي كريم هذا اللي يترك الالحاد يشوف المشاكل اللي يواجهها. عندك تعقيب؟ ايش تحب دائما من يدعي الشيء يعني انا معناتها مرتاح لان لو ناقشت مع المسلم سوف لا يستطيع ان يناقشني الرب لانا يعني نقول له كما انت تؤمن بالرب انا اؤمن بعدم وجود الرب اذا ناقشني ماذا قال ربك. وهنا يعني ارتاح منه من يعني المتدين اللي يعمل بالرب يعني ما نجمش نناقشوا الرب نناقشوا ما قال ربه وما قال عقلي. اذا هنا نوفر علي زخم كبير جدا. وفي نفس الشيء عدم ايماني برب يوفر علي زخم كبير اللي أنا بالنسبه لي الانسان هو الرب. يعني المسلم يحتاج ويقول المنكر معه زيادة في العلم يعني أن هنالك أسباب جعلتك تنكر وجود الرب هذا السؤال حطرحه عليك بعد قليل لأنه أحب أعرف يعني الأسباب اللي خلتك يعني أنا حتى ما فهم إنت شلون الإلحاد عندك أي يعني شوية غريب عليه بصراحة أنا نفسي مش فاهمة مئة بالمئة بس أعرف جيداً أن أنت تقول كملحد لا تؤمن بوجود بس أنت تستعمل كلمة إيمان شوف إيمان إيه وحتى هذه الكلمة راح يعترض عليك الملحد نفسه أنت أكيد واجهت اعتراضات من ملاحدة أيضا يعني طبيعي لهذا لا يعتبروني ملحد يعني آه ليزاتي ليزاتي اون اوروب يعتبروني غير ملحد العرب ان جراند بروبليم بور نو آه ليزاتي إيه آه يعتبروني يعني حتى انهم كاتبين علي مقال بالفرنسيه مع موجود حتى الان يعني يحذرون مني على انني ليس ملحد رغم اني انا ملحد لانني اعتبر ان الالحاد هي مساله ايمانيه يعني نحن نقف ان غراي زون لا هو اسود ولا هو ابيض وي don't نو اكزاكتلي exactly the... وانا بصراحه ما الومهم وانت عارفهم وهم عارفين و... <تصفيق> أخ كريم ما تفسيرك لوجود المادة في الكون علما أن المادة مستحيل أن تأتي من هو يستعمل كلمة عدم أنا أحب أن أستعمل كلمة اللاشيء و... وهذا هو السؤال الموجه لك أنا عندي فرق من بين شيء والعدم أول حاجة العدم بالنسبة لي هو نوع من الوجود هو نوع من الوجود يختلف كليا على الوجود الحالي اللي هو وجود مادي ووجود غير مادي ولا شيء هو العدم داخل الماده بينما العدم خارج الماده لا شيء خارج الماده نطلق عليه عدم والعدم داخل الماده نطلق عليه لا شيء اذا بالنسبه للسؤال متاعه بالنسبه للتسلسل كيف وجدت الماده وجدت الماده عن طريق الطاقه والطاقه وجدت عن طريق العدم الذي هو نوع اخر من الوجود اللي احنا دام في عالم الوجود لا يمكن أن نفهم العدم إلا في حالات خاصة وهي ما يسمى بالحالات الميديتاسيون أنك توقع في عملية ميديتاسيون عند الصوفية أنك تحس روحك أنت ما عادش تفكر ما عادش تحس وانا ما مارست هذه الطريقة حتى عند البوذية موجودة وهو إحساس غريب يمكن أن تصل إليه حتى ببعض المخدرات عند الشامان وعند غيرهم هي أنك تعيش في حالة عدم وأقرب طريقة لكي تحس العدم هو عند النوم لكن المشكل الوعي متاعك ما يحسش وانت نايم وانت راقد اذا بعمليه بعض المخدرات وبعمليه الرياضه النفسيه تستطيع ان يعني ما نجم يعني ما تستطيعش انسان يقول لك انا حلمت حلمة ما تستطيعش يعني تفهم شنو حلم حتى ولو حكى لك ما تستطيعش لان تجربه الايمان هي مساله شخصيه ما نجمش انا نفسر للاعمى اللون الاحمر لأنه لم يرى الأحمر في حياته. إذاً لا يمكن أن تفسر لإنسان لم يعيش العدمية ما معنى العدم. العدم هو نوع آخر من الوجود. طبعاً بالنسبة لنا العدم مستحيل محال عقلي. العدم نفسه محالٌ عقلي. ولكن محالٌ عقلي محالٌ عقلي هو بالنسبة لي أنا نوعاً من الوجود صحيح محالٌ عقلي. لكن هو معناتها نجم يقوله نوعاً آخر من الوجود. يعني ليس مثل هذا الوجود هو عكس هذا الوجود يعني كل شيء يعني المكان يصبح لا مكان، الشيء يصبح لا شيء الزمان يصبح لا زمان بس <تصفيق> المشكله <تصفيق> عزيزي كريم انه لو حق العلماء لان العلماء يتكلمون عن البيج بانك ان هذا الكون بكل ما فيه من حتى الانرجي لأن اللي تفضلت فيه الانرجي والماتر وكل القوانين وكل حاجه بنعرفها جايه من ثابت بلانك في لحظه البيج بانج حيث لا زمان ولا مكان انا سمعتك تقول ربما تسلسل او قلت لك انه حتى رغم تسلسل وتعدد الاكوان هذا ما راح تحل المشكله احنا جاست وي ار بوشينج السؤال نحو الخلف اكثر لكن احنا لازلنا عالقين بنفس هذا السؤال ولو حقا ولهذا فعلا أنا أنا أنا ولهذا انا اسميه ايمان أها، اي غات يو نو سس سس خلاص لا وصل لي الجواب ام طيب مادام احنا صار لنا ساعه ونص شوف ما حسيناش بالوقت اخ كريم آه. تحب انه يعني نعطي مجال يعني يعني انا عندي موعد اتصلوا عندي موعد مش مشكله نزيد معك 8 دقائق اوكي 8 دقائق شكرا ممكن نخلي الناس تدخل معانا اذا تحب آه. طيب أه وما نريد نطول اخوان بالمناسبه لما تدخلون لو سمحت تسال السؤال وبعدين تسوي ميوت على الميكروفون وتنطي مجال لشخص اخر لانه ما عدناش يعني الا ثمان دقائق فقط فخلينا نحترم مواعيد الضيف هذا هو الرابط اللينك على الشاشه امامكم واللي يحب يدخل علاوي اكو واحد هلكني بالاسئله يقول لي ليش الاله مالك هو فقط الاله الحق وغير بقيه الالهه انا طبعا الجواب بكل اختصار أنا لا أقول مية بالمية أنا أقول أفضل المعطيات اللي موجودة عندي تقول أن الله الذي أنا أؤمن به هو الإله الحقيقي بس أنا ما قلت لك مية بالمية يعني, يعني في فرق من واحد يقول لك مية بالمية وواحد يقول لك أفضل, أفضل الحلول أو أفضل المعطيات هذا شيء وهذاكه شيء آخر نبدأ من الأخ عزيز، بقية الإخوان إذا ممكن تسوون ميوت على المايك نبدا من عزيز تفضل عزيز يعني في فرض ما الواحد يقول لك 100% ميوت لو سمحتوا على المايك ميوت او افضل المعطيات هذا شيء هذاك شيء اخر لو سمحتم ميوت انت ده ممكن تسوون. طيب تفضل عزيز ميت. نبدا من عزيز اخ عزيز going once going twice failed كاتانغو تفضل كاتانغو اهلا وسهلا بك سيد رياض سيد كريم العبيدي سؤالي جد بسيط يعني وما اطولش عليكم للذي يؤمن بوجود اله يعني او رب ما هي نوعيه هذا الرب؟ ما هي مادته او ما هي طاقته او هل هو طاقه ام هو ماده ومن اين اتى؟ وشكرا جزيلا نعم هذه الاسئله طرحها علي الاخ كريم العبيدي ادعوك الى مراجعه بعد ما نخلص من تسجيل الحلقه تشوف نفس هذه الاسئله ما راح نكررها حتى يعني حفظا للوقت. قالك راجع التسجيل في من بدايته حتشوف جوابي على هذه الاسئله. وارحب بالزميل ذا مره اخرى اللي اعتقد الاخ من الجزائر او من المغرب اللي كان عنده خلفيه في السحر والشعوذه على ما اعتقد مرحبا بك من جديد سمعنا صوتك الو الو وي جاكوت الو انوناكي تفضل انوناكي انوناكي الو نعم جافوز جاكوت تفضل تفضل اهلا بكم اهلا بكم تحرير الحريه تحيه الاحرار عزيزي كداله بس شكرا. والله الحمد لله كيف نقول الحمد لله اللي نؤمن بإحنا <تصفيق> مش الاله الابراهيمي شكرا <تصفيق> اهلا وسهلا بك شرفنا اهلا, أهلا. أهلا عزيزي سؤال موجه الاخ كريم بما ان هذا الكون يعني كبير ورهيب وشاسع و... وفيه مليارات المجرات ومليارات الانظمه الشمسيه ماذا لو هناك حضاره قديمه قديمه جدا جدا جدا. تطورت على بشكل من الطرق الداروينيه يعني ان صح القول. وفتشت واستكشفت الكون قبل مليارات السنوات. وبذرت فيه الحياه. وكان البشر عباره عن نتيجه من نتائجهم. هل لعبت هذه الكائنات دور الالهه في تاريخ البشري وشكرا. تفضل استاذ كريم. أوكي. اول حاجة احنا نعرف ان الكون هذا يعني من بداية البيج بانك يعني الكون اللي موجود فيه هذا المنظومة الكونية اللي عندها تقريبا 14 مليار وشوية أو 15 مليار سنة مدام اوجدت الحياة على هذه الارض مع في المستوى اللي احنا فيه لو اوجدت حياة اخرى او وعي اخر في مجموعة كونية اخرى اكيد سوف يكون اما عقل منا شوية ام اكثر منا شوية واحنا نعلم ان اقرب مجرة لنا اللي يمكن ان تظهر فيها الحياة بعيدة مئات الملايين السنين اذا لو موجودة هناك حياة مستحيل تكون وصلت لنا الان ومستحيل احنا وصلنا لها اذا لو نوصلوا لبعضنا هذا كي يكون موضوع اخر يعني التطور متاحة هذا منطقيا يعني عندما نعمل تجربة لكي تظهر مثلا عدة كائنات في اماكن مختلفة انا كانسان اكيد انها التجربة سوف تؤدي إلى ظهور الذكاء أو ما يسمى الوعي بنفس الطريقة ونفس المستوى، لا يمكن أن تكون متفوقة علينا. يعني يا تكون أقل منا يا إما أكثر منا بقليل ولكن لا يسمح لها أن تصل إلينا، إذا أن إحنا باتصال بكائنات ما يسمى فضائية، بالنسبة لي لا أؤمن بذلك، بل أؤمن أنه يمكن في المستقبل نلتقي بهم. جميل جدا. اذا بعدين ناخذها بالدور عزيزي تفضل بالنسبه ل ار او جي اي ريندولا، ريندولا تفضل ريندولا. مرحبا. واخيرا صوت نسائي اهلا وسهلا يا حي الله من يانا. ساعة الساعه <تصفيق> المباركه صب القهوي. تفضل عزيزتي. نقطع <تصفيق> سؤال؟ اه اهلا اهلا وي وي وي بيان سور بيان مدام تفضلي مادمازل مادمازل جي سوي ديزولي تفضلي لا ما عنديش سؤال نط لك عندي مداخله انت ادخلي زي ما بدك فضلي عزيزي ادخلي <تصفيق> <تصفيق> انا ان أقول ان اعتقد ان له ليس ذلك من من فرق بين فكره بين الربوبيه وبين الديانات الابراهيميه او بين محتوى فكره الربوبيه وبين محتوى ما اتت به ديانات الابراهيميه لان لان فكره نعم آه ما هي نفس الفكره اعتقد انها جايه من الديانات الابراهيميه. لا انا, أنا راح اريحك واريح كل المشاهدين. نعم الاله الذي اعتقد به هو نفس الاله الابراهيميات مع التحفظ هذا بالنسبه للوصف الحقيقي للاله ولكن مع على التحفظ من النقل والنصوص والكتب المقدسه هذا شيء يخصهم ولا يخصني انا هذا هو الفرق الوحيد لكن هل هو نفس نعم. الاله الابراهيمي؟ نعم هو نفس الاله الابراهيمي. نعم وما هو وهل تستطيع ان تحدثنا عنه مثلا هل هل الحياه الابديه؟ نعم نرجعنا لنفس الأسئلة الرجل القش المؤمن قلت لكِ أنا أغنوستيك ما أعرف التفاصيل لكن أنا أتكلم بالأصل نعم هذا الإله موجود الواحد الأحد الصمد الظاهر الباطن ليس كمثله شيء يصنع ما يشاء بغير حساب نفسه نفسه نفسه بالضبط هو نفس الإله نفسه <تصفيق> ما اعرفش انا الحياه حلو حلو بصراحه حلو. هذا اختياره هو مش اختياري انا يعني اي دون نو جي سيبا جي نسي كريم <تصفيق> عنده مداخله عنده مداخله تفضل كريم لا لا خليه خليها خليها تكمل بعدها بعدها بعد لا تكمل انا مش اوكي يعني مش نختم اوكي يعني يجب ان اذهب اولا اريد ان احيي اريد ان احيي كريم العبيدي لان انا عندي احترام كبير لي وإنسان جداً تقدمي رغم اختلافنا حول مسألة العربة والأمازيغية في شمال الناسي يعني عندي احترام كبير من الأراء أنه جداً مستنير وجداً مؤدب وجداً يعني فعلاً مستنين أنا نحيي لأنه من الناشطين على اليوتيوب لي نحترمهم ونحترم ارائهم وطريقتهم في التعبير على هذه الأراء ونحترم طبعاً فكرة فكر يعني تفكيره فيما يخص هذا الموضوع أنتو هالبيانات. ميرسي عزيزتي على المداخلة. كريم إيه هو متعلقة. نعم. نعم نحيي كريم العبيدي ونحب أن نقول أني تفك معه هو في هذا في يعني بما يتعلق هذه الحلقة أنت تمامًا كريم العبيدي أن فكرة القالها هذه ومنذ ما قبل التاريخ إلى يوتي أي نوع من أنواع ال تحدثت على مفهوم الميتافيزيقا، فالميتافيزيقا تفصل تماما على مدى على على العلم وعلى الواقع، الميتافيزيقا هي خاجة تماما عن كل ما هو واقع يعني هي مناقضه للواقع. نعم، امامك احدى الماديين اللي تكلمنا عن الماديين فهذه اعطتك هي تقريب. من اليونان القديمه، من اليونان القديمه لأنه يعني يسمو مجال معرفي يسمى بالميتافيزيقا ما طبيعة، الطبيعه، وكل خرافات في خرافات هي يعني من وضع الانسان. وفكره الاله كما جاءت بها الديانات الابراهيميه تدخل في اطار الميتافيزيقا، والميتافيزيقا خرافه. يا وياما قلت لك لما تقولي خرافه هذا تصريح لكن رجاء عززيها بشويه شوية دليل, شويه دليل شويه معطيات انت ال مثلا مثلا الربوبية خرافة أو حتى الربوبي ممكن يصرح بال... يعني يقول لك الإلحاد خرافة هذا تصريح لكن لازم أعطيها مؤيد يعني أعطينا فتشي دليل anything something شوز حتى نقدر نتعامل معه لكن anyways thank you very much you. خلينا حتى ما نطولش الوقت شكرا على مداخلتك فضل عزيزي كريم على كل حال انا يعني يجب ان اذهب لان عندي موعد شكرا على ضيوفك اول شيء طبعا اللي سالوا الاسئله واللي حضروا اشكرهم شكر جزيل وطبعا اشكر الاخت اللي معناتها تكلمت وكل الاخوه اللي شاركوا في المباشر مباشره وطبعا واخيرا اشكر رياض البغدادي أو الخزرجي أو فيجاع البغدادي عندك ألف اسم مش مشكل أشكره على هذه الاتضافة وكما قلت لك أتمنى أني أعمل معك مقابلة أخرى فيما يخص الهوية لأن مسألة الهوية ليس أنظر لها كما ينظر لها كثيرين من الناحية القومية والعرقية وهذه الخرافات لكي تفهم ما هي النظرة فيما يخص الهويه ولماذا اركز على مساله الهويه طبعا اترك لك الخيار احنا عندنا الاتصال المباشر واتمنى يعني الاسبوع القادم او اللي بعده انه نعمل مقابله في هذا الموضوع شكرا سرياض وشكرا للجميع ومخلي لك الكلمه الاخيره اللي كنت وخليك مع ضيوفك يمكن ما زلت انت باقي مع ضيوفك انا معناتها انسحب لاني عندي مواعيد اوكي انا اشكرك ميرسي بو بك في حلقه مقبلة ما ارضى اطول عليك لكن انسنا وشرفتنا ثانك يو